ازيكم عاملين ايه بما ان بقى احنا اخر الشهر بقى قبل رمضان فقلت اعمل لكم وصفه حلوه قوي من غير لحمه من غير فداخ من غير اي حاجه من منتجات اللحوم حاجه كده بسيطه وسهله وكمان طعمها جميل جدا هتنفعك قوي قبل تخون رمضان كده في الوقت اللي احنا فيه اواخر الشهر حاجه تحفه هجرب معاكم بقى النهارده وصفتي الحلوه للعجه هجيب طاسه واحطها على النار حط فيها زيت وحط فيها بصلايه كبيره وحط فيها معلقه توم صغيره وهقلبها لغايه لما البصله تبقى لونها ذهبي بالطريقه دي وهنزل عليها كمان بقى بالطماطم الحلوه ديت مكعبات مقطعه مكعبات طبعا عايز اقول لكم الوصفه دي حلوه جدا وكمان آه آه يعني حاجه كده مغذيه وطعمها تحفه هسيب بقى المكونات دي كده على النار احط عليهم معلقه فلفل اسود ومعلقه كمون ومعلقه كزبره وهحط كمان معلقه ملح وهحط بقى ايه يعني شطه كده حاجات بسيطه عشان ما تبقاش حريقه طبعا لو في اطفال معاكي في البيت تبقى طعمها حلو برضو ولذيذ وهقلبها كويس جدا ونصيبها بس ايه تاخد غلوتين على النار تدخل كده في بدايه التسبيكه وهطفي عليها هجيب بقى بوله تانية هنزل فيها ثلاث بيضات وهحط عليهم كوبايتين ميه وهحط عليهم كمان رشه فلفل اسود صغيره عشان البيض لان انا مش هحط ملح هنا عشان انا حاطه في الطماطم وهحط كوبايتين دي وطبعا باكو بيكنج بودر او كيك شيف معلقه كده حلوه كبيره هقلب بقى الخليط ده كده كويس جدا لغايه لما يبقى معايا بس ايه كريمي كده وحلو واتأكد ان الديق كله دم معي تماما مفيش فيه تكتلات ولا اي حاجة هبدأ انزل بقى ايه ببقدونس والكزبرة اللي موجودين معي هحطهم كده طبعا انا مرضيتش احطهم في النار مع الطماطم عشان خاطر ما يتبلش معي انا عايزهم كده فريش وحلوين في قلب الوصفة وهبدأ انزل بقى بالخليط دوت اللي انا عملته السايل على المكونات اللي هي الطماطم والبصل والثوم اللي حطيتهم على النار وحطيت معهم الملح طبعا هقلبهم كده بقى كويس جدا في بعضيهم طبعا بقى الملح بتاعها لو محتاجه ملح هحط هجيب الصينيه اللي انا هشتغل فيها ادهنها زيت من الجناب زي ما بعمل الكيكه تماما وهنزل عليها بالخليط وادخلها الفرن واول ما تستوى في الفرن هطلعها بقى واقطعها واوريها لكم لما تتقطع ودي كده منظرها ما طلعت من الفرن بتبقى طريه ولونها ذهبي وجميله جدا هقطعها بقى كده القطع كده مكعبات آه وبالف فهنا وشفا طبعا آه عايزاكم تجربوا الوصفه وتقولوا رايكم فيها ايه في التعليقات وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم اشوفكم على خير في وصفات جديده ومع السلامه باي باي